ДТП у середмісті Хмельницького. Швидка зіштовхнулася з двома автівками. Дивом залишилася живою. Вибило вікна та пробило дах будинку, в який вчора влучили уламки збитої російської ракети. Двоє істориків з Вінниці тримають екоферму, де корів не доїть та не відправляють на скотобійню. О 8.40 ранку на перехресті вулиць Свободи і Прибузької, що в обласному центрі, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів та карети швидкої. В результаті остання перевернулася. Вони виконували свою функцію, транспортували важкохворого пацієнта до лікувального закладу, пересувалися з прозобилисковими маячками, їх не пропустили на перехресті. І завдяки цьому сталося ДТП, де в машині знаходився пацієнт супроводжуючи а також члени бригади кількістю трьох медиків. До Хмельницького міського травмпункту звернулися особи віком від 40 до 65 років, розповів травматолог-ортопед Максим Гуменюк. Звернули в травматологічний центр чотири осіб, троє працівників швидкої медичної допомоги та один пасажир з легкової машини. Під час огляду було виявлено, забоєм м'яких тканин, переломів немає. За словами начальниці сектору комунікації головного управління Нацполіції в області Інни Глеги, матеріали по ДТП в єдиний реєстр до судових розслідувань передані не були, направили на розгляд до патрульної поліції. На час підготовки сюжету до ефіру до управління патрульної поліції області матеріали по ДТП не надходили, розповіла Суспільному старша інспекторка пресслужби управління Вікторія Тимошчук. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Хмельниччини Сергій Вінярський. чоловік родом з Чемеровець. Сергію було 41 рік. Цю інформацію підтвердив голова камянець подільської районної ради Михайло Симашкевич. За його інформацією, Сергій проходив службу за контрактом в одному з інженерних батальйонів. Про дату та час прощання з бійцем повідомлять додатково. Стало відомо про ще одного загиблого бійця Шепетівської громади Руслана Плахова, чоловік 1976 року народження. Цю інформацію підтвердили у Шепетівському міській Раді. Руслан Плахов загинув 30 жовтня під час виконання бойового завдання. Інформацію про прощання з бійцем в Шепетівській міській раді обіцяють оприлюднити додатково. Біля будинку 74 чотирирічної Зінаїди Кохно її діти винесли та перемивають всі речі, що покрились сажею внаслідок пожежі, яку спричинили уламки збитої вчора російської ракети. В жінки вибиті вікна, пробита шиферна покрівля, згоріла побутова техніка, кімната вся покрита сажею. Розповідає, вижила дивом, бо за кілька хвилин до падіння уламків зайшла до хати пити чай. Пити чай, раз тільки хліба. Відкусила з маслом, раз відкусила, і щось як зашипіло, і факели якийсь червоний. Я думаю, що це таке? Хлопчики граються ще з самого ранку ще кидають петарді сюди в хату грають. Коли воно не воно шипить, і, і так з телевізора вогонь, з холодильника вогонь в хату весь. І, гори, і все горить, і я не знаю, що робиться, і чую крики вже на дворі. Вогонь з хати Зінаїди Кохно побачила її донька Оксана Кушніри, яка проживає в сусідньому будинку. Розповідає, поки бігла до палаючого будинку, думала, що мати, яка перед тим підмітала подвір'я, загинула. Вона плювалася вогнем, оця, оця ракета, чи це кусок ракети, що це впав. Все, прибігла, воно ще горить, сюди вогонь шурує, перескочила якось тако через вогонь. І Я просто почула, що там якесь двіження. Мама, ти жива, мама, ти жива. Вона жива, цей, туше кружечкою, туше вогонь. Помале, в коридорі було відеречко з водою, і вона черпнула і на холодильник, і на телевізор ляє, бо холодильник і телевізор. А кусок осо, осколок цієї ракети в хаті. Гасити пожежу збіглись. Всі сусіди пізніше приїхали рятувальникам служби та правоохоронні органи рештки ракети з подвір'я забрали. Мені навіть не, то мені зараз навіть не віриться, мені здається, що це казка якась і що це якийсь сон. Збитки, нанесені падінням уламків, компенсують за рахунок місцевого бюджету, розповідає голова громади Сергій Волковинський. Після створення комісії буде складений акт пошкоджень, і ми надіємося десь Орієнтовно від 10 до 20 тисяч ми зможемо надати матеріальної допомоги. Голова громади каже, звертатиметься до благодійників, аби придбали жінці нову побутову техніку. Діана Колесник, Іван Вовчан, новини на Суспільному, Хмельниччина. Стану на 1 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 72 тисячі 470 російських військових. Противник втратив 2698 танків та 5501 тисяч бойову броньовану машину. Збройні сили України знищили 1730 артилерійських систем, 383 реактивних систем залпового вогню та 197 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 270 6 літаків, 1415 безпілотних літальних апаратів та 257 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн 4143 одиниці, спеціальної техніки 154 одиниці. За 251 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів. Збито 397 крилатих ракет. Це пледік, це коробка. 2 дочка Sailormoon така з сердечком на лобі. Це біленька ромашка, то біленька, то що йде з того боку. Це коза, корова коза. Фермерка Анна Нечепорук розповідає, як назвала своїх корів. Їх у неї зараз 23. Кожна має кличку. Тварини увесь рік живуть під відкритим небом. Їх не доять і не вбивають. Вирощують на продаж під корову. Така моя дівчинка, моя красуня, Мартуська. Тати, Бичків в мене один дорослий, борзий, біткойн подросток і сім пупсиків цьогорічніх. П'ять тилечок цьогорічніх і минулорічніх чотири. Два цапи бейме і кінь-зірка. В ними нічого не робимо, просто вони в нас для краси. Анна Нечепорук каже, тварини випасаються на полі площею 12 гектарів. Зараз їх контролює електронний пастух. За словами Анни, цю справу вони з чоловіком перейняли від бабусі два роки тому. Їх ніхто тих корів вже останні роки не доїв. А тут приїхали, ми такі розумні, телятку забрали, наче апарат вчепили до корови дою. Той наш доїльний апарат літав по всьому хліву, тому ми вирішили не відлучати телят від корів. І в нас телята всі цього року вирощені на коровіч МГВ. Одна із освіт Анни – юрист, але тепер жінка вміє приймати пологи у корів. І от ми приймаємо пологи, оци перші дві години – вони найвідповідальніші, тому що треба проконтролювати, як телятко народилося, подивитися, чи все з ним добре. Дуже швидко видаєте корову і ось цим молозивом нагодувати теля. Анна та Тарас Нечепоруки – за освітою історики. У село на Дережнянщині переїхали під час карантину з Вінниці. Тарас Нечепорук каже, тут він прокидається разом із сонцем. Зимою мені треба вставати, залежно від того, коли просипаються корови, тому що вони зимою прокидаються і одразу кудись йдуть мандрувати, в ліс пастися, так як на зиму у нас ну, не вистачає території, ми їх годуємо сіном. Але вони звикли до того, що вони постійно рухаються і пасуться. Я виходжу разом з ними, у них є GPS-трекери. Сіно зберігають у нежилих будинках. Їх сім'я тут придбала десять. У селі заселених ще є дев'ять хат. До найближчого магазину – п'ять кілометрів. Анна каже, не жалкує, що переїхала сюди, бо під час війни приймала вимушених переселенців. Ні разу я ще не пожалкувала про те, що я переїхала. Далі почалась війна, і тепер я зрозуміла ще більше, що я на своєму місці. Тому що від початку війни до нас, у нас було більше 40 людей. Свій будинок сім'я ремонтує. Поставив бойлер, пральну машинку, і в мене гаряча, холодна вода, туалет, душ, в мене все в будинку. Воду для тварин беруть зі свердловини в бочки. Крім корів, розповідає Тарас Нечепорук, вони тримають качки, кури та цесарки. Корм для тварин частково купують. Там 50 на 50 виходить. І купуємо, і що встигає, то сам заготовляю, тому що часу мало, і такої техніки в мене немає великою. У мене звичайний мотоблок з косаркою і з граблями. То я вже останній свій виводок – це сарок, всі, бо я їх інкубую всіх, всіх продала, щоб мене лисих не з'їв, бо це було дуже бідно. Я, я стояла по годиннику, 6 годин лис біжить з лісу на мене. Тарас Нечепорук каже, у майбутньому вони з дружиною планують розвивати зелений туризм та проводити екскурсії. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. У цьому сільському будинку на Хмельниччині проживає родина переселенців з 11 осіб, вісім дорослих та троє дітей. Жителька Маріуполя Вікторія показує, як облаштувалися. Це кухня у нас, ми тут їмо. Е, ми облаштували під нашу велику родину, два стола соєдинили, е, тепло у нас ми зробили, грубку. хлопці наші тут було розібрано, все вони положили. Тут у нас дровяний котел, хлопці переробили, так як він несправний був. Жінка згадує, як виїжджали з окупації. Було дуже важко, дуже багато було машин, колона їхала. Добре, що було саме колони, тому що по одній машині їхати дуже страшно було. Дуже багато блокпостів було, ну, щоб так не збрехати, я точно не пам'ятаю, скільки було. Ну, близько 15 блокпостів точно було. Це, тобто ну, так приїхали трохи і все, опять вони стоять. Хлопців роздівали, на татуювання провіряли речі шерстили, забирали цигарки, ну таке, що їм потрібно. Квартира Вікторії частково пошкоджена, говорить жінка. Повилітали вікна, двері, балкон. Там дуже прильот якраз був ми на сьомому етажі, а прильот був дев'ятий етаж в угол якраз наш. Тобто воно не погоріло, не спалахнуло. А саме прильот ударної волни. За словами Вікторії, у селі, де облаштувалася родина, жителі постійно допомагають чим можуть. Ми не, не знаємо, якось не звикли до такого. Нам незручно в нашій ситуації ми взагалі ні від чого не відмовляємося, живемо тут всі разом, друг другу допомагаємо. Самокласник Тимур показує своє робоче місце, де він вчить уроки. Я люблю грати в футбол, Вмію мій улюбленні фізкультура, тому що ми зараз проходимо тему футбол та інформатика, він ще добре розбираюся в комп'ютерах. От. Зараз я навчаюся на дистанційці сьогодні, але я через день навчаюся один день в школі, другий день на дистанційці. Разом із сім'єю на Хмельниччину переїхала кішка Моня, каже Тимур. Це мої теті люди, кішка. Вони її знайшли на вулицю, потім забрали додому, помили. Вона тепер живе вже десь 11 років. Знам. У допомогу до благодійного фонду Карітас Хмельницький сім'я Вікторії звернулася у вересні місяці, розповідає кейс-менеджерка благодійного фонду Зоряна Моташко. Я до неї перетелефонувала, назначили зустріч, вони прийшли всі, всіма чотирма сім'ями, заповнили зазвичай йде опитування, заповнення анкет. Вони оці, описали свої потреби. Першу гуманітарну, зазвичай стандартну наші продукти і побутову хімію сім'я отримала отримала ковдри, постільну білизну з каструлями, і в них був запит на дрова. Окрім дрів, велика родина потребувала меблі, каже працівниця фонду. Сьогодні ми їм, завдяки допомоги людям, змогли привезти дитяче ліжечко, столик, торшер декоративний, бабуля щиро передавала, і полички, килим і телевізор.